آئیے آئیے سارے اب میں کافی پھیلا ہوا ہم تو انگلش بھی سکھاتے سب لوگ میں وہ لیمن تیار ہو تیار ہو سب لوگ دکھا دیا جائے تمہیں دس شو رومس भाई साहब ऐसे सभ्य कपड़ों में चलो ना आर्म आरम पहन जा रहे हम बात तो सही है आइए आइए वो आइए आइए हमारे साथ आइए हम आपको दिखाते हैं ونو شو روم دا نیو کار ایوری تھنگ یہاں پر ایک گڈھا ہے وہ جمپ کر کے یہ ہم تم کا مت لو تم گندگی میں سنا چاہو